you mm -hmm. طبعا بحر النجف واحد من أهم المعالم المهمة لمحافظة نجف الأشرف ارتبط تسمية هذا البحر باسم المحافظة إذ أنه في السابق كان يطلق عليه ني وعندما جف تغيرت التسمية وأصبح يطلق ني جف ولذلك سميت هذه المحافظة بهذه التسمية دعونا اليوم للخروج إلى منطقة بحر النجف ومنطقة الطارات هذه المنطقة الأثرية السياحية الجميلة المهملة من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية هذا الفعالية تتضمن عدة سفرة جميلة لشباب النجف الأشرف في المسطحات المائية بحر النجف كذلك طائرات النجف الأشرف وهو مكان جميل واعتبر من المناطق السياحية ونتأمل نتامل ان ان يكون هناك اهتمام من قبل الحكومه المحليه والحكومه الاتحاديه نتامل انه صوت هؤلاء الشباب يوصل الى الجهات المسؤوله لاستثمار هكذا مكان كجهه سياحيه وجهه ترفيهيه فنحتاج الى هيك اماكن اليوم نشوف الشباب النجف حاولوا يغيرون جزء يسلطون الضوء على المحافظه على الاماكن الاثريه اللي بيها على الاماكن السياحيه بحر النجف هو من الاماكن المهمه جدا في النجف نتمنى انه هذا الشيء يستثمر من قبل الحكومه المحليه والمركزيه حتى يكون تكون متنفس للعوائل النجفيه وللعوائل العراقيه بشكل عام. خلال سفرتنا إلى إحياء بحر النجف وطائرات النجف، اليوم نناشد نناشد الحكومه المركزيه التي وعدتنا بإحياء بحر النجف وطائرات النجف الأثريه، اليوم هذه الأماكن الترفيهيه نقدر اليوم نقدر اليوم نجعلها كنز، كنز يستثمر من عدها العراق أجمع. Bye-bye. <laughs>